બીજા વિશ્વયુદ્ધના સમયે જર્મનીમાં તેઓ બંધક શિબિરમાં કેદ કરાયેલા હતા તેઓ આવીને કોઈ નંબર બોલતા તે નંબરના લોકોને ગેસ ચેમ્બરમાં ત્યાં એક યુવાન વ્યક્તિ હતો તેનો નંબર બોલવામાં આવ્યો તે અત્યંત ભયભીત થઈ ગયો એક યહૂદી ધર્મગુરુ તેની પાસે આવ્યા અને બોલ્યા બેટા આ રીતે ભયભીત ન થા अमुक दिवसों पी युद्ध पूरू थे युवक जीवित रहो धक शिबी दर रोज आई नंबर बोलता તે નંબરના લોકોને ગેસ ચેમ્બરમાં લઈ જવામાં આવતા એક ભયંકર વસ્તુ છે તો તમને ખબર નથી કદાચ કાલે તમારો નંબર બોલવામાં આવે તેમની ગેસ ચેમ્બરની ક્ષમતા અમુક સંખ્યામાં જ લોકોને સમાવવાની હતી તેથી તેઓ દિવસમાં માત્ર તેટલા જ લોકોને લઈ જઈ શકે અને દુનિયામાં પણ તેઓ એવું દેખાડવા નહોતા માંગતા કે આખી બંધક શિબિરના કેદીઓ એક જ દિવસમાં મૃત્યુ પામ્યા एक, एक, एक यहूदी धर्म गुरु आया बोलिया બેટા આ રીતે ભયભીત ન થા અને તેમણે પોતાનો તેને આપ્યો તું મારો શર્ટ પહેર મારા નંબર વાળો હું તારો પહેરીશ યુ વેર માય શર્ટ વિથ માય નંબર भाईमा मृत्यु संभावना शर्ट काढ़ी आपी दीधो यहूदी धर्मगुरुए शर्ट पहले जता रहें चलया गया થોડા દિવસો પછી યુદ્ધ સમાપ્ત થયો અને તે યુવક જીવિત રહ્યો અને કોઈકે વાસ્તવમાં તમારો શર્ટ પહેર્યો અને ગયું તેઓ જીવિત રહી શક્યા હોત અને આ યુવક તેનું સંપૂર્ણ જીવન આ કારણે રૂપાંતરિત થઈ ગયું કારણ કે આ યહૂદી ધર્મગુરુ વાસ્તવમાં મૃત્યુ તરફ ચાલી નીકળ્યા जरूरी तैयार छू साव सहज रीते कोई ढंढेर पीटिया विना हे आ व्यक्ति मेरे परम सत्यू बहुत दूर नहीं बहुत सरल માણસ આવી બકવાસ માનશે નહીં પરંતુ આ સો સાચું છે જો તમે કોઈ ક્ષણે જે તમારા માટે જે અત્યંત મહત્વનું છે તેને આપી શકતા હોવ તો તમને અત્યંત સક્ષમ અત્યંત સશક્ત બનાવશે નબળા નહીં જે તાકાત છે ખરું જે વસ્તુઓનું તમારા માટે મહત્વ નથી તેને આપવાનું કોઈ મહત્વ નથી જે તમારા માટે સૌથી મહત્વનું છે તે આપી દેવું એજ સૌથી મોટી વાત છે ખરું हाल में सौ महत्व नु तेते शो खरु ने ते कह सौ नारू बा पत्नी सौ थी महत्व खरुदा जो तेरी जातने आपी सको जो तब तारी जात कोई, पूरे -पूरी कोई वस्तु पूरेपूरी समर्पित करो एट नही के तब स्वर्ग अप कोई कारण नहीं महजता खबर है रमण महर्षिए कहलु आत्मज्ञानम अति सुलभम परम ने जात्मज्ञान सौ सरल वस्तु खरेकर छे जो आबर खबर जातने के पोतानी जात ने केम बाजू पर मुकी दे जय ती सीमांग प्रयास करिये त्यारे घणी बदी मूंझ तरफ लाई जशे। जे बाबतना कोई जवाबों जवाबों मालों ने उंडा बनावो ફક્ત તમારી અંદરના પ્રશ્નો ખૂબ તીવ્ર બનાવો જવાબને હું સંભાળી લઈશન